Дакар 2015 року завершився перемогою на Алітія. Це досвідчений гонщик, який виступає не тільки на Дакарі, але й в чемпіонаті світу Ізраїля. У нього набагато великий досвід. Він вигравав в гонку у 2010 році і після цього продовжив свою співпрацю, почав працювати з командою Міні і знову ж таки з нею переміг в цьому, цього року. Суперники в нього були, були напарники, по-перше, але напарники зіштовхнулися з технічними проблемами. Це Орланди Теренова і Ханнані Рома. Хана Нірома минулого року виграв Дакар. Багато чому йому пощастило, але цього року на першому етапі він Зупинився просто, простояв 6 годин і, на, і за допомогою технічки, приїхав на фініш, але без жодних шансів на перемогу. Боротьбу на серу намагалися нав'язати Женель де Вільєрс на Тойоті та Єзита Леджін на ті ж таки Тойоті, але. Катарець був настільки настільки професійно проїхав цю гонку, що не віддав своє перше місце від старту до самого фінішу. І тому навіть коли були такі моменти, коли відставання там зводилося до п'яти хвилин, він зберігав спокій і впевнено доїхав до чергової перемоги на Дакар. Вітіско спортивне відео.